سلام شباب كيف, كيف صحتكم معكم علي لاستا فيديو جديد واليوم يا شباب انتو كتير عم تطلبوا مني موقع بيقدم لك وظيفة يعني بعيد عن العملات الرقمية لأ وظيفة بتشتغلها لها بتدخل لك بالشهر الف دولار اوكي موقع مجرب موقع كتير مرتب بنصحكم كتير تركزوا بهذا الفيديو لانه اذا اشتغلت مظبوط حيغير لك حياتك وشامحوني كتير كتير كتير على الصدى بس قريبا حتنحل هذه المشكلة عم بشتغل على الموضوع يعني باسرع وقت ممكن وشكرا كتير على الدعم اللي عم على القناه، بتمنى قبل ما تكفي الفيديو اذا ما كنت تشترك اشترك معنا بالقناه لانه بنقدم اجدد المواقع واحليهن واذا بتحب حط لنا لايك للفيديو كمان حتى يقوى اكتر واكتر وتكبر عائلتنا اكتر واكتر، وكومنتك اذا وشكرا كتير على الدعم، ويلا خلونا نبلش. اوكي هلأ تحت بالوصف حتلاقي رابط المقالة هيدي متل ما انك شايف شرح كل شيء انا عن الموقع اوكي كل شيء بالرويق بيصير لانه هاشرح لكم الموقع انا بالزبط تمام شو بتكون انتو بالمكتوب تعودوا على رابط الموقع من هون بتروح مباشرة على الموقع لحتى تكفي الشغل معنا بس تبوس عربة الموقع حيجيبك على هيدي الواجهه او بيجيبك على واجهة تبعت التوظيف مباشره، اوكي؟ مانا ما مشكله بس على كل الاحوال اللي يكون مشترك حيكون عندك فوق كلمه ساين اب، بس قبل ما نروح على التسجيل بتكون تركزوا بشغله كثير منيحه هون، ما انتم شايفين يعني اذا بنترجم هلا للعربي، اوكي؟ لحتى تعرفوا انتم على شو جايين نشتغل، وشغله كثير بسيطه بس من الترجمه يا شباب، مثلا هون عم يقول لك من النسخ، اوكي؟ ممكن يقول لك بيعطيك وظيفه انه انسخ لي هيدا النص وترجم لي اياه مثلا، بيعطيك 0.77 اوكي فركز كتير منيح انت قديش عم تاخذ بالدقيقة و... 0.77 سنت تمام هون التسمية التوضيحية مثلا بيعطيك نص بدك تسمي مثلا تعطيه عنوان تعطيه شغلة شغلات كتير بسيطة يعني عم يقول لك بعطيك 1.11 سنت بالدقيقة دولار يعني اوكي يعني دولار و11 سنت بالدقيقة وهون الترجمة 0.6 سنت لأنه الترجمة ولا أسهل من هيك في عندك جوجل ترانسليت ممكن تستعمله أنت وممكن يجيب لك كمان شغلة كثير مهمة انه فيك تشتغل على التليفون عادي جدا مش ضروري الكمبيوتر اوكي طيب في عندك الترجمات الاجنبيه اغلى شيء ليش لانه مثلا بيقول لك بدنا نترجم من الصيني للانجليزي مثلا ما خص العربي اوكي بدك تنتبه كثير منيح هذه الشغله ممكن تشتغلها حتى لو ما عندك خبره بس بدك تنتبه كتير منيح لانه لازم يكون النص اللي عم تترجمه كثير مزبوط يعني هلا بقول لك كيف انا شوي يعني بوضح لك الطريقه تمام وفيك انت توسع كثير منيح بالموقع ليش مثلا انت فيك تجي على الريفيو تبع الموقع فيك تشوف انه انه مصنف 4.9 وفي عندك 3149 واحد مصنفينه وفي عندك كمان مثلا هذا عربي له الريفيو تبعه يعني بالواجهه الموقع فيك انت تتفحص بدك كيفه وموقع صادق 100% على ضمانتي الشخصيه تمام وهون بحط لك كل الطرق للشغل وشو شو الشغل بيشرح لك اياه بالضبط هل هو مش كله شغل هذا الموقع ليش هم عاملينه كيف هم عاملينه انه انت مثلا بدك عندك ناس او عندك درس بدك تترجمه ممكن انت تقدمه على هيدا الموقع وبيترجم لك الموقع وبيجيك خالص يعني هاي خدمات اوكي بس نحنا بدنا نفوت لنتوظف فيه تمام ما بدنا نقدم مشاريع نحنا اوكي تمام مثلا عم بيقول لك ابلود فايل بتبعته من الفايل بدك تترجمه او بدك تعمل بتعمله بيعطوك الفايل بالخدمه اللي انت طلبتها ومقابل مبلغ صغير بس نحنا ما بدنا نحن ندفع مصاري نحن بدنا نقبض فكيف بدنا نتوظف اوكي فيك انت تنزل وتشوف هون انت الشركات اللي متعامله مع الموقع او مش الشركات يعني الجامعات اوكي فيك انت تتاكد منهم وما في موقع بيسترجي يحط هايدي اللوجويات تبع الاكاديمي تبع الجامعات يعني وبيضل لأنه تغري بياكل كابيرات الا لو انه مزبوط 100% وهون بيقول لك فيك انت كمان انه تشتغل ست ساعات هذا فول تايم يعني ممكن انت فول تايم ممكن تاخذ مبلغ كتير كبير اللي هو ممكن انت تحصل 1500 دولار بالست ساعات هودي يوميا اللي عم تشتغلهم مثل كانك موظف وظيفه بشركه مدنيه يعني انت بتروح عليها بجرايك وبسيارتك لا هيدي انت عم تشتغل بالبايك تمام؟ هلا لحتى تسجل بالموقع بتجي على ساين بعد ما جينا على ساين اب يا شباب بتجي لعند فيرست نيم بتحط اسمك والعائله تبعك مضبوطين اكيد ليش؟ لانه ممكن انت يكون في تحويل بنكي اوكي؟ طريقة الدافع يعني فلذلك يجب كل شيء تكون معلومات صحيحة اوكي تجي الايميل كمان بتحطه مزبوط بتحطه وبتحفظه هون بتنقي انت انت بشو خبرة يعني اذا بتكبس عليها بيقول لك بشو خبرة بتنقي انت بدك كيه بالماركتينج ولا بالترانزليشن انت بتنقي الشغل الخبرة فيها اوكي هلأ انت اذا كان عندك انت كنت كد... اذا كنت خبرة انت باللغة شي انجليزية او شي لغة تانية اجنبية فكتير منيح واذا ما كنت كمان فيك تشتغل بمساعدة جوجل ترانزليت، اوكي؟ تمام. في عندك جوجل كومباني نيم يعني الاسم الشركة تبعك مثلا كيف يعني اسم اللقب تبعك، يعني مثلا انا لاستا، اوكي؟ فيني احط لاستا، فيك تحط انت اللي بدك اياه، تمام؟ كونتري كود بتحط بلدك، اوكي؟ وتحط رقم تليفونك يكون كله مزبوط حط ساين اب، وفيك تختصر هذا كله تعمل ساين اب بجوجل، حساب جوجل او الفيسبوك تبعك، تمام؟ وبعدين بتحط بتعمل حساب بتكبس ساين اب، بتفوت على حسابك على اللوج ان عادي جدا. بعد ما فتنا على الموقع، هلا انت إذا كانت فوتك على هيدي الواجهه مباشره ما أنا مشكله هلا بقول لك كيف بتتوجه بس انت اذا بتفوت من الرابط بفوتك مباشره ع... محل ما بتقدم على وظيفه بس ما أنا مشكله، هون عم يقول لك كمان انه في عندك 24 على سبعة ايام 24 ساعه على سبعة ايام كاستمر سبورت فيك تحكي معهم وتتواصل معهم، هلا هيدي الصفحه لتقدم انت ملف لحتى يترجموا لك اياه، شو بدنا فيها هيدي الصفحه؟ بتنزل لتحت للآخر لاتأحد شو بدكوا يدي كلون تنزل في عندك كلمة work أوكي ممكن نكبس عليها لكلمة كلمة work إنه أمنن أقدم على وظيفي هون بفرجيك فيديو كيف بتقدم على وظيفي وكيف بيصير الشغل شو بدك فيها تنزل لاتأحد هون كمان عم يقول لك مثلاً هذه أبتو سفر فرسي سنت أنت بدقي أبتو خدون اقل شيء بالشهر ممكن تحصل 150 دولار، اكثر شيء ممكن تحصل 1215 دولار بالوظيفه اللي حتشتغل عليها، تمام؟ بس انا بعرف اشخاص قبضوا 1500 دولار لانه كانوا يشتغلوا زياده عن اللزوم، يعني هني عم يقولوا لك اشتغل ست ساعات بالنهار بتقبض 1215 دولار، اذا اقل من هيك بتقبض بين 1215 دولار لل 150 دولار، واذا اكثر ممكن تاخذ مبالغ اكبر بكثير، نيجي عند كلمه ابلي ناو منكبس عليها، بيقول لك مثلا ركز معك منيح هون، بيقول English, Chinese, Dutch. يعني هون بقول لك انجلش، شاينيز، يعني آه لغات آه عالميه يعني بس العربي مانا موجوده والفرنسي مانو موجود تمام؟ ما تقلق بالمره، اذا بتنزل لتحت في عندك كلمه عربي، اوكي؟ في اللغه العربيه موجوده بس هلا هي اللغات الاساسيه هون مانو موجود العربي، بس نحن شو بنعمل؟ اذا كنت خبره باللغه الانجليزيه بتختار فوق انجلش، اوكي؟ وبتكفي تمام؟ او اذا لغه ثانيه كمان بتعرفها مانا مشكله بتكف بتنقيها وبتكفي، بس اذا لا بتنزل عند كلمة العربيه وبتكبس ع عربك، اوكي؟ مثل ما كنتم شايفين باللغات العربية شو بيقولون ممكن ان انت تربح من بين 245 دولار بالشهر، اوكي؟ ل 1495 دولار، يعني 1500 دولار بالشهر وبيتم الدافع اسبوعيا، كل نهار جمعة بيدفعوا هن عبر باي بال او بايونير، إذا ما عندنا مانك موفر عندك باي بال فيك تعمل حساب بايونير وبتقبض من خلاله عادي جدا، شغلة كثير بسيطة، اوكي؟ تيجي بتكبس على ريكوست فور جوب، يعني تقديم على وظيفة تفتح لك هيدي الصفحه تمام طيب هيدي الصفحه ما بتكبس ولا وحده من هودي بتضلها على مكبوسه هون اوكي خليك على هذا الخيار بتنزل لهم بتحط اسمك الحقيقي بتحط الكومباني نيم يعني كمان اسم الشركه تبعك او العنوان او لقبك او شو فيك ما تحط شيء كمان ما انا مشكله حط الايميل تبعك يكون حقيقي لانه حيردوا لك علي. والتليفون رقم التليفون مع كود بلدك تمام هون بالمسج شو بدك تكتب بتكتب هيدي تقديم الى وظيفه هذا جوجل ترانسليت هذا فيك تشتغل عليه انت سبميت تو جوب بتعمل وبترجع لهون بتحطها Paste وبتعمل سن مسج وبتنطر، هن بالعاده بردوا اقل من 24 ساعه، بس كمان ماكسيموم 48 ساعه وبكونوا ردين، مثل كانك مقدم على وظيفه بشركه عاديه لحتى يردوا عليك، بعدين بتفوت ب امتحانات عندهم، امتحانات كثير بسيطه يعني شفت انا شوي منهم فرجيني رفيقي كصور بس ما بينفع احط لكم اياهم لانه ما في جوده وحتى وحتفهموا شيء اذا حطيت لكم اياهم بالفيديو، بس اختبار ما بيتعدى خمس دقائق لحتى تبلش بالشغل ويصير يجيك عروضات لحتى انت تبلش تشتغل وتترجم ويقولوا لك شو تعمل. شغلته كثير بسيطة وحلوة وبالنهاية أنت عم تشتغل على التليفون أو ببيتك أو على الكمبيوتر عندك على اللابتوب حيلا شيء تمام، هلا أنت كمان إذا بدك تفوت بالإنجلش أنت مانك خبرة كثير فيك تيجي على الترانزليت مثلا بده يترجموا من الصيني للإنجلش أوكي؟ بدهم يترجموها هيك بس بتكون مضبوطة بيعطوك نص صيني مثلا نص إنجلش عفوا، تجي لهون أنت بتحط اللغة إنجلش أوكي؟ بتحط من الإنجلش للعربي تفهم انت شو مكتوب تمام ركز معي كتير منيح بتحط لها العربيه بتفهم انت شو مكتوب بالنص الانجليش بعدين من العربي للصيني اهم شيء تكون فاهمين النص اللي انت عم ترجمه لحتى تكون انت مبسله صح لانه اذا هم يتأكدوا من ورقك ولقى شغله شغله غلط بيلغوا لك اياها ويمكن كذا انذار بيلغوا لك وظيفتك كلها من الموقع تمام اهم شيء ركز كتير منيح على الترجمه اللي عم تترجمها ومثل ما كنتم شايفين هذا موقع كتير حلو للي بحب يتوظف على الانترنت فيك تشتغل لايف بكل بساطه اي شيء تستفسروا او اعك تتواصلوا مع الدعم بالموقع هون من خلال الكونتاكت يوز اوكي بكل بساطه ودغري بيردوا وشغلته كثير بسيطه 24 ساعه هن موجودين فيك تتواصل معهم وتفهم البدكه إيه. فزي عليك هذا الموقع كثير مرتب وبنصح كثير كل اللي بده يتوظف يعني وظيفه على الانترنت يشتغل عليها شكرا كثير على المشاهده شكرا كثير على الدعم يا شباب اذا عجبكم هذا الفيديو لقيت في دعم علي انزلتكم مواقع مثل هذا بتقدم وظايف على الانترنت وما تنسوا تشتركوا بالقناه تدعمونا بلايك وكومنتك اعزكم ويلا السلام عليكم